مفلس جو اگر تن کی قباب بیچ رہا ہے وائل بھی تو ممبر پہ دعا پیچ رہا ہے دونوں کو ہے در سوال اپنے شکم کا ایک اپنی خودی ایک خدا تک